Abelo Abelo ayo Mangga datang Rafael Oh gerambe penting untuk melok waduh waduh dia terlalu hor nih ngana ah ingatnya kira sejauh tadi itu hayat tuh mama ayo jauh jauh jauh terima kasih aduh mama mangga mangga Hai. Sukar tercamat sambil wane ya. Betul. Oke. Tuh, payah wasit jelas penyalah. Yo tukang olahraga yo ada tuh tengil luangi mecik men cen dau tu ing ba ni milunya ngilu resep baik baik naik juk juk aduh siapa aduh apa pange antara ke mana ada ya ya sendiri anak pas sok papangih lobaan kanan ini Bagaimana di belakang, Pak? Saya di Pak. Oh, bu, damang, Bu. Wah, damang, Pak. Wah, damang, Pak. Ngan saki, kata, ayahnya. Mana, Bu? Mana, mana, mana, mana, mana saya, apa, ya? Oh, sarombongan, sarombongan. Oh, sarombongan, sarombongan. Ya, ya? Mangga, mangga. <laughs> I'm not all about